Med tej, se moj kolega, so legenda Darko že pripravlja na kuhanje, bom jaz izkoristil ta trenutek in predstavil nocovšnjega gosta. Darko, veš, kaj ti jaz včas rečem, da si totalen kmet? Ne, vodaj mi to rečeš. <laughs> A jaz si res, drugim govorim, da si totalen kmet. No, v zakaj bi beseda kmet pomenila nekaj negativnega? Pa se ne, pa s kom se ti pogovarjaš o mene, stari moj? Z nobenim, zakaj sprašuješ? Ampak to sem ti hotel lej, glede besede kmet. Zakaj ima to negativno konotacija? Zakaj ki ga ne maraš, rečeš, da je kmet? Kmeti so pa ja, face to Ali ni res? Tudi kot beseda čeh. Zakaj ki ga ne maraš, rečeš, da je čeh? Čehi so full face. Sploh če imaš redo pivo, sem pa stovfe. Ali pa lolek. Zakaj mu rečeš, da se ti zdi čuden, da je krl lolek? Lolek je super človek. Če ne drugega, je to najboljš prijatelj od boleka. A sta čeha oni dva? Al, al, al sta polaka? Ker slišite tako malo slovaška, veš. A to obute sandale? A sta oni dva sploh obuta? Ej, Darko, a ima bolek sandale? Darko, lepo te prosim, to so pomembne stvari, no. Ker jaz razumem, da se to tep ne zdi bistven, ampak to, da beseda, kmet, pomen kar kol druzga, kot človeka, ki dela na kmetiji, se meni ne zdi prav. A veš? Mogoče, mogoče pa to ni prav da kmet. Mogoče bi mogel pa uh, besedo kmet premenvati. Mogoče bi mogel se nekaj drugega spomeni. Recimo, mogoče bi mogel biti avtor hrane. Razumljš, ali pa, pa nivski producent. Ne, ne, ne, še boljš, vodja flore in faune. Ja, ja, to se sliš, tako fancy, a ne? Za že jaz to razlagam? A ja, živim. No, no, fino. Um, tega, ker je najin današnji gost kmet. Pa to ne kar en navaden kmet, ampak zelo poseben. Tip je dubil naziv inovativnega mladega kmeta. Imel mu je pa Matic Vizijak. A, a ti pokažem sliko? Lej. Da, hvala tam. Tle imam posnet Mhm. Mm Bohdej, zdaj ste v zadržah. V bistvu v strogem centru zadrž. Na kmeti je vizek. Zdej pogrejemo gled, kak se čili maki kukaja. Ja v bistvu ta zgodba, zgodba o Čiliju se ni začela s Čilijem. <laughs> začela se vse skupi že kar bi rekel, od koje po moje srednje ko sem se nekako odločil, da ne bom nadaljeval šolanja, pa tudi iskrbivam, enkrat tudi k metisu, meni kadar zas zanimalo, zaslo sem se tukaj, ko sem zaključil šolanje, sem ga pehnal v Singapur, kjer sem delal kot a, mornar mornarna tovorni ladji. Za mladega poba, da ko konča srednjo šolo, je bila to vrhunska izkušnja, veš, vidiš ful sveta, prepluješ vse celine, pa sem prišli nazaj doma na Kmetija, ker bar zadna stvarka sem si kdaj koli pri znanim da se bo zgodla, ampak se je. v bistvu tukaj sem pa zdaj v štirih letih pa stvar že kar neko tako prepoznano zgodbo, no. Eno znamka znam, kaj je chili frikte, moja primarna ljubezen, bi reko, zana se v bistvu primarno kvarja oče, za kremne medove imamo 7 različnih vrst kremnih medov, eh, potem imamo eno linijo brezglutenskih polnozrnatih mog in pa čisto noviteta, v bistvu zadnje tri leti smo pa se opakvarjamo še z vinarstvom in smo pač dodali eno tako pikantno noto in s tem naredili tudi prvo pikantno vino na svetu. Da leto 2017 in osim sem, dobil, sem prejel naziv za inovativnega mladega kmeta. Poklic kmeta v Sloveniji danes ni cenjen, ni na taki poziciji, kakor bi si zaslužil, da je. Ne? In se počutim tudi odgovornega, da, da delamo nekaj na, te, na tej poti, da delamo nekaj na tej strani, da skušamo dvignati renome poklic kmeta tam, kamor si, kamor si zasluži. Opiram na ta koncept, ki ga vodi Lidl, se pravi Lidlva lojtrca domačih, ker to je liht tista ena spodbuda, ki jo nek met potrebuje na svojih začetnih korakih. Ne? da mu pomagajo pri promociji, da ga potisnejo na, na, na police, da mu dajo da tudi na koncu neko prepoznavno in finančno injekcijo. To je tist, kar na začetku potrebuje in to so te super stvari, Zdaj, mi v bistvu v, v tem stopu sodelujemo že tretje leto, uh, imamo se pravi tri pikantne omake. Najbolj blaga, imenuje se Purple Haze, potem druga omaka je Mečkeno bolj pikantna, Taleč še najbolj prodajena od vseh naših omak uh, Desert Smoke, no potem imamo pa še tretjo, taj pa klasika, ta ki jaz minujem, V bistvu bolj za jedino žlico. Tako da v bistvu pokrijemo vse tri sektorje. Imamo eno sladko, blago, potem imamo eno za rižoto, pa za barbecue, pa tretjo klasiko za jedine žlico. V sklopu Društva ljubiteljev čilija Slovenije pa letos prirejamo že šesti festival pikantne hrane, katerega so tudi uh, novinari sami okornili, kot največjega v tem delu Evrope. Uh, dragi moji kolegi, ne, moram boč povedati, da to takovanje, ki ga prirejamo na sami proizvodi, kdo poje najbolj pekoč čili pač pripada našim boljšim polovicam. Do zdaj namrej smo imeli samo enega moškega zmagovalca, vse ostalo so pa povrali naše boljše polovice. Tako da jaz upam oziroma se nadejam, da se bo najdel nekaj nekdaj en korenjak, ki bo vrnil ugled na, moš, na naši moški populaciji. Kmet dan danes lag glejte na morje kme dan danes lag glejte v hribe pa ne vem kam okoli ampak v, v glavi otrok razumeš je pa kmet še vedno nekdo ki ima črno za nohtom nekdo ki je umazan nekdo ki je bogi nekdo ki mora skoraj biti doma no no a vidiš, a videš točno o tem ti jaz govorim točno to a ti veš kakr poklic je premal cenjen? čist vsi ko jih jaz upravlam žar vplivništvo je napol zastojen a ti misliš da si lahko jaz z laiki sendvič pa ne morem pa dobro kaj lahko jaz pogledam ali pa ti predavanja drža tu.. Okay. Čili Freak, v bistvu, si nisem jaz povnil, ampak to mi je bilo že nekako podano, ker ta Čili Freak nik naj je spremljal, že še iz mojih srednjih in let, ko so me hlicali pač prijatelji Čili Freak, ker je, sem vedno mogel pojesti najbolj pekoči čilije, vedno sem bil poznan s tem, da sem strašno rad pekanjeno hrano. Čili Freak, to je res en tak kul cool ime, a, a misliš, da bi jaz, kot spletni vplivnaš, tudi mogel met en tak kul cool ime, a ne, da bi? Vseh, jaz imam enih par za tebe, samo ne vem, čih či lahko glasno povem, ne? Kaj bi bilo to kul, cool, kot čili, frik? <laughs> mini, frik. A ne bi, zdaj siten stari. A to je zaradi tega, kar govorimo okrog teb. Pa se sem se sam hecu. ne zgledaš, kako čevski medva tu predpasnih. Daj, kaj lahko pogledam, mami, za to. Ja lahko, ampak daj ti bom jaz naštimul na všti s telimi tvojimi debelimi prsti. Zdaj ka ti tipkaš, je tako, kaj bi s čevapom probil YouTube naštimat. Evo, klemaš. Posebej pri tej deli smo komakej želejo spostaviti, kaj je tudi na voljo v, v Lidlo že daj časa. In pa to dodajemo note s, e, doma dimljene čipotle. Kaj so pa čipotli? To so pa dimljeni halapenjoti in to je pa tisti, ki da res te ono ta glavno, ta glavni on touch, un, mi meatloveri pa tisti, ki smo grillmajstri, obožujemo in išemo pri teh omakeh. To je pa tisti barbecue flavor naravno. Hu uh, hudo, chili omake. E, e Darče, veš kaj sem se spomnil, a veš kaj bi mitba danes lahko kuhala? En kol nošo gotovo. Ja, nekaj ješ čilijumako. veš, da si ti en bistr medo? A veš ti to, da si ti en sit lolek?